Увага! КП «Водгео» з 8 години 30 хвилин 21 квітня до 17 години 23 квітня буде проводити хлорування мереж водопостачання міста. Водою для питних потреб у цей період користуватися забороняється. Містянам рекомендують забезпечити запас питної води та хлорувати свої внутрішні мережі.